Рід прийняв рішення щодо цін на тепло та електропостачання. Якими вони будуть? У Чортківській громаді київський підприємець відкрив швейний цех та найняв місцевих кравчинь. Коли лікар не зайнятий, на позиціях все нормально. Хірург Володимир Лісовський з Тернопільщини змінив кабінет на окопи. Ціни на газ та електропостачання за травень не змінюються. Про це розповіла начальниця обласного управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Софія Близнюк. За її словами, уряд продовжив пільгову ціну на електропостачання для населення до 31 травня цього року. Вартість залишається електричної енергії та сама. Хто споживає до 250 кВт – це є гривня 44, а хто споживає понад 250 кВт – це гривня 68. Ціна на газ залишиться фіксованою довше. Тариф 7 гривень 96 копійок за один кубічний метр не змінюватиметься впродовж наступного опалювального сезону. Тобто до 1 травня 2024 року розповіла Софія Близнюк. Уряд утримує вартість палива на довоєнному рівні. Зараз населення буде отримувати природний газ по тарифному плану фіксований. Це тарифний план, який фіксує цих самих 7,96 П'ятдесят флісових курток на день шиють місцеві кравчині в одному з сіл Чортківської громади. Тиждень тому тут запрацював швейний цех на 18 робочих місць. Усі кравчині на підприємстві місцеві та з довколишніх сіл. Кажуть, знайти роботу їм раніше було проблемою. Дівчата заінтересовані, хочуть шити, не хочуть нікуди їхати взагалі. Заінтересовані, щоб працювати тут на місці. Взагалі не хочу виїжджати ні на Польщу, ні нікуди. А Перевіряємо та, та, якісно, щоб строчки сходилися до міліметра, все, що було без браку. Доставляють всю крою готові, ми тільки тут шиємо. Працівниця Надія Стасишин розповідає, має досвід пошиття військової форми раніше працювала за кордоном. Майстер верхнього одягу. П'ятий розряд. Комнери пришиваю, ну і так, якщо там треба переробити, то перероблю. Ну і вже сортую, вже того, якщо брак, то або завертаю, або сама справляю, бо думаю, щоб дівчата вже працювали. Кравчиня Ольга Солтис каже, досвід має невеликий, але швидко вчиться. Ми тільки перший місяць почали щити, то ще дуже складно, але помаленьку воно вже йде. Я ще й рукави, до рукавів прошиваю цей балон. Тому що матерія тягнеться, а так все ну, нормально щити. Їхній робочий день триває 8 годин. Працюють з понеділка по п'ятницю. Робочий графік їй підходить, розповідає кравчиня Світлана. Колектив у нас дружний, молодий в основному, веселий. Жінки сподіваються, що у флісках, пошитих їхніми руками, захисникам буде зручно. Щоб вони повернулися всі живі і здорові. Лілія Лобру, Андрій Прокопів, Суспільне новини Тернопільщина. Сальва – позивний тернопільського хірурга Володимира Лісовського. Більше року він не в своєму кабінеті головного лікаря районної лікарні, а на передовій рятує життя бійцям. Щось всередині просто так обірвалося, певно, дві-три ночі не спав. Зовсім дивився стелю і зрозумів, що це війна батьків, а не дітей. Ще мушу йти на фронт, тому що не йшли мої діти, хоча в мене там дочки. Це мій обов'язок і конституційний. Обов'язки головного лікаря передав заступнику і 26 лютого став у чергу до військомату. Коли через кілька днів був офіційно заснований 16-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ, Володимир Лісовський пішов туди медиком. Були прориви на Запорізькому напрямку, нас з Дніпрі розвернули, це вже тільки тепер ми знали, знали, що туди і одразу кинули на першу лінію. Обстрілювали день і ніч. Постійно, постійно. Із с 300 прилетіло чотири у наш один місце дислокації. Володимир Лісовський каже, найгарячіше на Запорізькому напрямку було весною літом минулого року. Маленька <клес> така. Найчастіше медики в батальйоні мають справи з різними захворюваннями бійців, а не з бойовими пораненнями, каже Володимир Лісовський. «Хребет і коліна, рвуться меніски, дуже йшли дущі, і там грунт надзвичайно такий жирний і дуже слизько. А вночі, коли падають, травмуються коліна, хребти, пішло загострення всіх спонділоартрозів. Кажуть, у народі остехондрозів бронік. З броніком там ще з автоматом 22 24 кілограми скокнув окоп, коли обстріл. Нагрузка на хребет і раз, другий, третій сильні болі, знов загострення йде. Із бойових травм найчастіше трапляються контузії на другому місці, уламкові і кульові поранення. У мене був я не можу все розказати. Наскільки прийшло дві кулі, не зачепило ні одного важливого. Органу. ні кровотечі, нічого Володимир Лісовський заходить в районну лікарню. Дорогою до його кабінету – фото колег лікарів, які також пішли на війну. «Це наші працівники, які... де хто служив, де хто ще служить. Лікар-анестезіолог, лікар-хірург. Всі на різних напрямках. З Олегом біля госпіталю в Запоріжжі, так чисто випадково ми зустрілися. Я привіз бійців, і він також контактували. Ну, защемило, защемило, так десь. В кабінеті Володимира Лісовського – пакунки. Лікар розповідає, це медикаменти, які з початку війни допомагають закупити чи знайти, друзі та волонтери. Бачите, і бінти, і лекопластирі, і перев'язочний матеріал, вата, такі шприці, от те, що найбільше. Ох. Як вам в кріслі з вами? М'яко, рада них і я їм пішов. Каже, напередовій дивує вміння бійців сміятися, навіть в найважчих обставинах. Жартують, розумієте, тут живіт порвало, а вони жартують, щоб там більше нічого, не зачепило, подивіться, чи все нормально. Ну, розумієте, куля торчить десь тут збоку, всі жартують. Каже, я ще біг, я ще там кілометр пробіг а всі ноги в осколохах від гранатомета. Зараз Володимир Лісовський – універсальний лікар. Перші випадки теж думали, що за там інфаркти, бо знаєте, що, просто були такі панічні атаки, панічні розлади. Але і це навчилися лікувати, виводити з тих атак. Так що війна вчить Володимир Лісовський на кілька днів приїхав до Тернополя. Лікар каже, навіть вдома війна сниться щоночі. Був випадок 12 людей потерпілих, троє поранених, один смертельно поранений. Пам'ять, що він помер, можливо було, б, можливо, було б щось більше можна зробити. Ну, так воно осідає. І війна сниться. Війна сниться кожну ніч. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ми робимо пироги з яблуками, воїном і тертий пиріг з варенням.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 а ми нашу славну Україну, гей-гей, Все робили, що могли. Люди приходили, долучалися. Ми вирішили пекти спочатку своїх продуктів, пекли булочки, те, що ми вміли найкраще. І передавали для переселенців, верніше, годували тут і на вокзалі переселенців, передавали на різні організації і передавали також військовим.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 Дякуємо, благословінь всім, хто за нас переживає, передає, підтримує, а саме більше всім, хто за нас молиться. Останній раз відправляли на бахмут. Дуже приємно, що ми теж частинку чогось доброго робимо у цьому світі, підтримуємо наших воїнів так, як ми можемо це зробити. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль. Я Помісимо Так тет А тепер насмажимо млинців. Язичок широкий. Смачні млинці, губки облизали. Це одне з занять дефектологині з Херсона Людмили Потапової в Озернянському ліцеї. Жінка розповідає, 30 років працювала за спеціальністю в Херсоні. Через війну бракувало спілкування з дітьми. Поки я була в Херсоні, то був ковід, потім це війна, а потім взагалі було. Жутко від того, був жах від того, що йдеш по вулицям Херсону, окупованого, і немає дітей. Ідуть люди, ідуть якісь, які приїхали, дуже багато понаїжджали в, в Херсон із той Ростовської області. Ну, воно ж видно, що то не наші люди, а дітей немає. І це було так жахливо, що просто ну, не передати. А ще людині, яка весь час працює з, з дітьми... Спілкування з дітьми, каже Людмила Потапова, стало терапією після евакуації з рідного міста. Коли ми сюди приїхали на хутір, у мене, мене по-перше, таке було просто бажання спілкуватися з людьми, тому що там ми сиділи в квартирах, там ми боялися вийти, десь щось сказати, десь щось цей. От. І перші мої сусіди, у них хлопчик не вимовляв звук, і я просто запропонувала. «Дайте, я з ним попрацюю». Люди запитали, скільки коштує. Я кажу, не скільки, я хочу себе вилікувати. От спілкування з дитиною мені принесло, знаєте, якесь такий ну, спокій. Те, що тут все буде добре. Людмила Потапова розповідає, Возернянський ліцей влаштувалася, коли прийшла оформляти племінника в другий клас. Робота відрізняється тим, що це діти шкільного віку, а в Херсоні я працювала здебільшого з дошкільнятами. Відрізняється нічого, згадали те, що, те, чому вчили в університеті. Виїжджали з Херсона наприкінці червня минулого року, пригадує Людмила Потапова. Частина нашої родини лишилася в Херсоні, от. а ми виїхали, я, мій племінник і моя мама. Їхали ми два дні. Їхати було дуже важко. А ще було важко від того, що через кожні 100 метрів були блокпости. От. І блокпост відкривається автобус, заходять російські солдати. Приїхали ми у Запоріжжя, і вже з Запоріжжя волонтери нас направили сюди, до, до Тернополя. Людмила Потапова каже, повертатися до Херсона наразі не планують. Повертатися туди ще, ну, ще дуже страшно. І так, коли я бачу світлини або там відео про Херсон, мені хочеться додому. Але жах той ще ну, не, лишився, ну, не пройшов. Дитина взагалі сказала, що я б Буду тут жити і нікуди не поїду, куплю трактора, куплю корову, заведу свиней, кажу дуже добре. Як складеться доля, так, і, так воно і буде. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. підписуйтеся Суспільне Тернопіль підписуйтеся на Суспільне Тернопіль у соцмережах